Така че всички са баквачи Бадангари! ми музика на ушми за ника цяло Искам нещо да кажеш и ти Да моите ти ми да запишем по телефона да по майта Давай, ти си си сега Коправиш ме! И баля! Е на ти кажа, брат, каква е фатката Само една секунда колко да изкара капката Кап-кап-капката кап, как изчатката, от заселката ще падне шапката. Вангонята чака, паля си улата, рака тики така и подава към тимъка. Дръбка две, ми много е добре. Как откъде не питай, зе Много запъркан, съм, небе няма, фаща съм. Михайло Дъги, Фън на вратата някой чука Видя ли кой? А, Давидка, мисля, че е няква кука А кой ти пука е материал, стане бах ти чука е. Да си чукае, да не го претрупам Тупа, лупа, материала много трупа Пакета, бута за геймбалска купа твоята куха, куха за точки на всеки духа И от колегите тука, брат ми всеки я чука А пък аз съм Димака, аз съм, аз съм Димака Брат ми колко ме научи да си вадя чистака аз съм, съм Димака, аз съм Димака Бабона и го гоня от трапа, Аз съм Димака, аз съм Димака Ето пълнят ти пакета Бъркан с черпака Аз съм Димака, аз съм, съм Димака Това на масата е за гости, на терасата е сака Пипет, пипет, ме дирявам, ми е мед Пет, детката ми иска за на блед. Правя блед, на блед или самолет Сини и червени, вечно горе няма спек Чек, белек Човек, чуди, мамен, ли вършим малформек? Общо взето си наляво бе педал, Къде се съберем, гад и менуал, Бум, бам, бам, бум, бук и карнавал, И най-макефи е да остана последния, оцелял. Да, от улицата до лайфа съм ги събрал, Кото му е чул, дано да е разбрал до вчера ми беше майка ама съм ги правил и нека да съм отайка, но сам съм оцелял в главата ти бах ти кашта няма да питам, к'о фаща да бе брат ми, другата дето е взимаш е от нашата и да пращам ляв джоб, десен джоб, бло джоб, всякав джоб ей прош, така колата нон стоп пак аз съм Димака, аз съм, а съм Димака. Рад ми колко му научи да си вадя чистака. Аз съм димака, аз съм, а съм димака, два бона го гоня. Рапара от трапа. Аз съм Димака, аз съм, съм, димака. Ето пълня ти пакета, бъркан с черпака. Аз съм димака, аз съм, а съм димака. Два на масата е за гостя, терасата е сака. го губиш, брата българита. Будено да бе спокойно, <сък> добре. Да <бе. сък> Давидка, да е. Давид добре, моля. Как чуваш Да,